السلام عليكم اهلا وسهلا بكم فيديو جديد من قناة دكتور ويبتك، في هذا الفيديو راح نقدم لكم شكر خاص لكل متابعين القناة وكل مشتركين القناة على دعمكم الخاص على أنه أنتم وصلتونا ل 1000 مشترك، في هذا الفيديو راح نقدم لكم جوائز بسيطة متواضعة لكل متابعين ومشتركين القناة في كل جميع أنحاء العالم، بتمنى أنه أنتم تتابعونا لآخر الفيديو وتشوفوا شو الجوائز اللي راح نقدم لكم إياها، شكرا الكم على دعمكم، شكرا كتير كتير في بداية هذا الفيديو بحب اقدم شكر خاص لشركه كاي الكمبيوتر لانه هاي الشركه هي اللي دعمتنا ودعمت القناه وقدمت الجوائز لكل متابعين ومشتركين القناه في كل انحاء العالم في هذا الفيديو راح نشرح لكم شو هم الجوائز المقدمه من شركه كاي الكمبيوتر والجوائز المقدمه من دكتور ويبتك الجوائز المقدمه من من كاي الكمبيوتر هم خمس اكواد تفعيل لمايكروسوفت اوفيس 2019 هاي راح تكون اكواد مفعلة لمدى الحياة فعالة لمدى الحياة وكل فائز في المسابقة راح يكون له ايميل خاص وموجود فيه كود التفعيل وكل اللي عليه انه بس يحط ايميل صح في الرابط تبع المسابقة واحنا راح نتواصل معاه ونبعث له الكود تبع المايكروسوفت اوفيس 2019 هادي اول جوائز مقدمه من كال كمبيوتر الجوائز المقدمه من دكتور ويبتك خمس اكواد تفعيل ويندوز هوم نفس الشيء راح نبعث لك اياها على الايميل ولو صار معك اي مشكله في التفعيل ومش عارف تفعل كل اللي عليك انه تتواصل معنا ولو انت ما عندك مشكله بنقدر نتواصل معاك. ونعمل لك اتصال عن بعد ومساعده عن بعد عن طريق برنامج تيمي فيور او اني ديسك او اللي انت البرنامج اللي انت بتستخدمه ما فيش مشكله بس هدول الاثنين اشهر برامج للاتصال والمساعده عن بعد طبعا الجائزه الكبرى هي جائزه شحن الببجي للرويال باس هاي كيف راح اشرح لكم انه احنا كيف راح احنا نشحن لك كل اللي عليك انه انت يا اللي بفوز في المسابقة انه هو يعطينا الاي دي تبع اللاعب بكون موجود في لعبة الببجي واحنا راح نشحن له القيمة اللي هو بقدر يشتري فيها الرويال باس. هدول الجوايز المقدمة من دكتور وبتك. طريقة اشتراك في المسابقة في رابط راح احط لك في صندوق الوصف كل اللي عليك تكبس عليه وانه انت تتبع الخطوات الموجودة في الرابط وهيك انت بتكون دخلت المسابقة. متى راح يكون السحب على المسابقة؟ السحب على المسابقة مدة المسابقة راح تكون شهر كامل عشان كل شخص يقدر احنا عملناها شهر عشان اي شخص بده ما عندوش وقت او انه خايف انه تكون المسابقة اسبوع او مدة صغيرة لا احنا حطينا لك اياها شهر كامل عشان يكون اكبر حظ واكبر فرصة لكل متابعين ومشتركين القناة انهم يقدروا يفوتوا على الرابط ويشتركوا في في الرابط ويشتركوا في القناة سوري بعد ما انه تشتركوا في القناة راح نعمل فيديو خاص تصوير شاشة كامل على السحب وعلى الفائزين وراح نبعت لكل فائز بالاسم تبعه وبالايميل تبعه الصح اللي, اللي بده يحطه انه احنا انه انت ت... انه فزت معنا في المسابقة وهي جائزتك أول شخصين راح يطلع لنا إياهم البرنامج راح يكونوا هم الشخصين اللي فازوا في رويال باس تبع البابجي لعبة البابجي والأشخاص الخمسة التانيين راح يفوزوا في مايكروسوفت أوفيس 2019 والخمسة اللي بعدهم راح يفوزوا في ويندوز هوم 2000 ويندوز 10 طبعا هوم طبعا هاي مش حتكون أول آخر مسابقة بإذن المولى عز وجل راح يكون مسابقات لقدام وجوائز كتير بإذن الله في كل فترة رح نعمل هاي عشان أنتوا تدعمونا وب... وعشان احنا نقدم لكم محتوى كبير بتمنى أنتوا تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد هذه اول شي شكرا كتير كتير لكل متابعين القناة من كل أنحاء العالم بجد شكرا كتير لانو أنتوا دعمينا ومن خلال دعمكم احنا بنقدر نقدم لكم محتوى اكتر ومحتوى متطور